Hogyan kezdődött ez az egész, hogy egyáltalán lett egy ilyen koronát, mik milyen indítatásból, és hogyan szereztél egy ilyen koronát? Hát, üdvözlök mindenkit, ónadi Krisztián vagyok, és olyan szerencsés ember vagyok, hogy Balasagyarmaton egy különleges rendezvényt szervezhetek, az Két a Napok. És az Két a Napokon találkoztam legelőször egy ilyen koronával, és nagyon érdekes volt az élethelyzet, mégpedig a táskámba. Akkor kutaláztam, nem tudom, második nap után, egyszer csak megtaláltam ezt a koronát benne. Fogalmam se volt, hogy hogy került oda. És utána kinyomoztuk, hogy a Vextergár Miklós úr, vagy őt átküldték egy másik helyre, és ott felé a koronát. És azt a koronát nem tudták, hogy ki, bedugták a táskámba. Először egy kis összeesküvés elméletre gondoltam benne, hogy mondom, biztos használjon föl, vagy valami, de hát én egyből rögtön kaptam is az alkalmon. És ugye az emlékoszlop mellé tudtam kihelyezni a koronát, gyönyörű kép volt, és meglepődtem akkor azon, hogy az embereknek mennyire tetszik. Ugye én előtte nem találkoztam vele, van nagyon volt, tudtam, hogy van valahol a Korona, meg egy-két dolgot tudtam róla, de nem volt annyira a szívemben, de akkor így meglepődtem. És úgy, aztán Miklós már másnap, ugye amikor megtaláltam, nem volt a Valósogyarmaton. Úgy hívtam fölőtt, hogy kedves Miklós, megvan a korona? Szóval, ha itt felejtett, az kizárt, az lehetetlen, az ő biztos nem. És tényleg úgy történt, hogy az az ő koronája volt, hát csak az ővé lehetett. És azt mondta Krisz, hogy ez a korona ott hagytam, csinálj vele, amit akarsz. És aztán gondolkoztam, hogy ez összeesküvés elmélet, biztos tovább folyik, de mindegy, én felülök neki, és akkor ott maradt még nem csak, a, nem csak ez a korona, hanem egy, egy nagyon kedves srác, ilyen hagyományőrző, valahogy ott rakadt nálam egy-két hónapra viseletbe, és akkor mondom neki, te hunorra, szerintem akkor mutogassuk, ha már van. És tényleg bevittük, gyermek, gyerekekhez, iskolákba átjárogattunk, először nem tudtuk, hogy kell, de aztán rájöttünk, hogy először beszélni kell a koronáról, és aztán mutatni. Először mutattuk, aztán beszéltünk, az úgy nem jött össze. De először Beszéltünk róla, és utána, amikor érdekességeket, de nagyon a korona, amikor muszáj voltam róla beszélni, rájöttem, hogy olyan különleges egy történet, tehát ezzel mindenkinek foglalkozni kéne, mert annyi kalandja volt neki. És olyan szépen, amikor így a gyerekeknek így rájöttünk, hogy hogy kell bemutatni, azt láttuk, hogy hihetetlenül érdekli a gyerekeket. Nagyon érdekli a gyerekeket, mi meglepődtük. Hát ilyen sikereket halmoztunk sikerekre. Az igazi koronához közel se föl se ér, de mégis van valami eszmessége és valami csoda. és Látjuk az embereknek a szemét, és tudjuk, hogy ha aki ezzel foglalkozik, egészen másképp fog gondolkodni. Tehát egészen más lesz. Tehát én is azóta más vagyok. Egy, Nem tudom, hány, hányadik alkalom után megkérdezik is, hogy ki van rajta? Tényleg, ki van özel? Mi van? Nem is tudom, ki van rajta. Amikor megdöbbentem, hogy Jézus rajta van, és akik rajta vannak, azokon is nagyon különlegesen megdöbbentem, hogy kik vannak rajta, nagyon érdemes vele foglalkozni. Nagyon. Milyen élményeket kaptál tőle? Hát így az ember megváltozik. Mert nem csak maga változik meg, hanem a körülötte való minden ember megváltozik. Mert másképp néz az emberre. Tehát az emberek, olyan emberekké válnak, amit érdemes rájuk így figyelni, mert különlegesé válnak az emberek ettől, hogyha te is vidámabb vagy, meg van pozitív élet. Ugyanaz az ember, egészen más. A lényeg az, az egész, hogy olyan sokat most nem akarnám dobbolni az időt, de az történt ugye, hogy aztán annyira belejöttünk ebbe a Szent jövés menésbe, és akkor arra gondoltuk, hogy hány ilyen szent korona lenne. Az, hogy kettő, három, négy, öt találkozna, még jobb lenne. Szerencsére Verösegyházán volt egy nagyon jó rendezvényünk, ott voltak nagy koronák is gyönyörű szép munkásságok voltak, akkor ipajbalogon van egy hiteles koronamásolat, az is megjelent az ipajbalogi templomba. ott volt egy mise a magyarság megmaradásáért, a korona jelenlétében, Ott ford a levegő, hát egy csodálatos ott dolgok történtek. Ipajbalogon történt egy gyönyörű szép mise, ott ugye ott, hogy a korona örökörököse, Jézus, valami ilyesmi, ilyen mise volt, ami engem nagyon megint csak meghatott. Tehát ezek olyan dolgok, amivel ember Ugye mindannyian egy kicsit vírus, meg úgy, hát persze, hogy idegesek vagyunk, meg keressük a kiútat. Én ajánlom mindenkinek, hogy ez egy korona, de nem olyan, hanem ez egy szent korona, ez egy igazi kiút. Ezzel érdemes foglalkozni, tanulmányozni a történeteit, és ezért Ipoly Balagon fel is egy meghívást, vagyis egy felhívást adtak közé, hogy minden településen, Ilyen kis Szent Korona, baráti körök alakuljanak. Nem fontos, hogy most minden a Szent Koronáról szóljon, csak hogy akik úgy éreznek, akár, mint én is, és szerezik a Szent Koronát. Ez lehet egy közösség kovácsoló erő, újra, mert a Szent Korona szerintünk véd, óv, egyesít. Tehát egy nagyon különleges. És hogyha mi emberek most már nagyon nehezen találjuk meg egymással a hangsúlyt, a, felül, a Szent az felül felülkerekedik valamennyiünkön. És talán ez lehetne egy olyan kapocs, hogy újra egy olyan jövőt és egy olyan történetet tudnánk, vagy egy jövőt tudnánk építeni, amit valamennyien szeretnénk. És ezért most szerencsére itt gombán is megalakul egy ilyen Szent Koronakör. Több helyen megalakul egy Szent Korona kör. A Balasogy Szentkorona Szent Korona körnek ma az az eredménye, hogy sok civil szervezet ugye felkapta a fejét. Úgy néz ki 2023-ban, most már így, megmerjük hívni a magát a Szent Korona, a, a aranyvonatot. Tehát azon tervezgetünk. Tehát nagyon komoly emberek azt mondják, hogy, hogy figyelj, hát ez egy óriási dolog. Nagyon szépen köszönöm. Még ennyit hagymódjak el útvégzelni Palócok. Nekünk nagyon fontos a Szent Korona, a szerencsére itt van ez a Palócoknak az zászlója. Ez a palót zászló, ott van a sok kis falunak, akit már, ahol volt, a kis olyan szerencsénk van, hogy holnap a, lovaga, a lovagavatás lesz, és most dicsekedek, mert van egy nagyszerű ember közöttünk, és mindenkibe ott van a nagyszerű, csodálatos tett, csak merje lépni, egy, úgymond egy gyári munkás egyszer kitalálta, hogy Palóc világ találkozót fog szervezni, kedves feleségével, egyszerű családocskak, gyerekeket nevelve, és ma már a hetedik alkalomnál tartunk, és most olyan szerencse, hogy most már lovaggál fogokatják a Kovács Lacit. És holnap fogjuk ezt ünnepelni, ő fogja, és ő Kovács Laci hívó szavára nagyon so sokan megjelennek, különlegesek a Stefánia Palotába, és ott fogjuk üdvözölni. Tehát mindenki merjen álmodni, akinek jó ötlete van, és bízunk benne, hogy ezek a Szent Korona körök is megalakulnak és egymással ilyen jó programokat fogtok létrehozni. Hogyan találnak meg benneteket a Szent Korona köröket? Szentkorona.info, van egy ilyen honlapunk, ott lehet, de egyébként, ha beüti az internetre, vagy a Facebookos oldalon azt akartam megmutatni, VédÓV Egyesít oldalon, ott, ö, ott létrehozunk a településre megfelelő Facebookos csoportok, Már van legalább vagy 30 székesfehérvári Szent Korona kör, Pécsi Szent Koronakör, de minden egyes tölöpülésen szeretnénk, hogy világítan egy Szent Koronakör, és akkor tudjuk, tudjunk egymásról meg. Akik ott laknak, ők tudjanak egymásról, hogy Balosra Gyarmaton, amióta ezt létrehoztam, olyan emberekkel ismerkedtem meg, soha nem ismerkedtem volna meg, de ma az utcán meglátjuk egymást, hello szia! Mert másra nézet, úgyhogy nagyon bízunk ezekbe a Szent Korona körökbe, hogy ezek kifognak alakulni. Úgyhogy kedves tévénézőket, és kérem, ha ott ülnek, akkor most azonnal tényleg ezt biztán szoktam mondani, de most az egyszer menjenek a Facebook elé, és keressék meg a városukban, vagy a településükben a Szent köröt, csatlakozzanak, vagy ha nem hozzanak létre, a mi segítségünk kell. Hoztam mindenkinek, aki no, nem menjen csorban, én búz a szemeket. Ajándék. Ez olyan búza, ez egy nagyon különleges búza, Matia Rákszalvatóra neve, a megmentő faj. Mm. És ez azért történt, mert a Szent Koronával, hogy is mondjam, szín, hát olyan kis, van közötte kapcsolat. Rajta van Jézus. És a búza szemeken is a néphagyomány azt mondja, hogy minden szemen rajta van Jézus. És volt egy mise, amit ripai balra mondok. Ott össze is áldották valahogy nagyon. Hát én nem értek a inkább én nekem, Igen, de nagyon becsülöm mindenkinek a vallását, és most mindenkinek hoztam ebből a búzaszemből, ami ott meg van állva, aki ide eljön, hogy egy, egyet adok. És hogyha megengeditek, akkor nektek is ebből adnék, és olyan jó, hogy ez itt gombán történik, mert azt szeretnénk, hogy úgy szaporodjanak ezek a Szent Koronakörök a teljes Kárpát hazába, mint a gomba. Köszönöm szépen! település van az országban, amelyiknek a főterén többször is megjelenik a Szent Korona. A gombain kettő helyen is látható. Az egyik a millenniumi Mi emlékművünk tetején, amit 2001-ben sikerült odaállítani, és a másik pedig a 2017-ben visszaállított első világháborús emlékpüttetején a templom másik oldalán. Miért is van ez? A Millenniumi emlékművünkön ott is van a felirat. Egy éjszakát gombán töltött a Szent Korona. Most egy óriás makettel visszatér, illetve a rendezvényházban is látható majd Korona másolata. Csodálatos kezdeményezés. Elekes Gyulát, mint ötletgazdát ne kell, hogy említsem, és részleteket azt gondolom majd elnök úr fog még mondani. Én a fagyos időhöz kapcsolódva kettő bekezdést szeretnék felolvasni a gombai históriák második kötetéből, ahol dr. Ebélyi Lajos a gombai Máriási család hagyatékára alapozva hagyott ránk, egy néhány koronával, szent koronával kapcsolatos újnivaló. Ami ekkor éjjel történt, az maga a csoda. Bályi Patai negyedik József, Szemere Bertalan és Horvát Mihály, aki csanádi püspök volt, kimenekítették Budáról a szent koronát és a koronázási ékszereket. Mindezt nem Patai parádés hintaján, mert azt mester mindenki felismerte volna, hanem egy szénás szekére. 1849. január 5-én éjjel Csikorgó fagyos hidegben hajnali két óra körül értek gombára, a kis szúrdiknál leszálltak, ölben hozták le az alsó udvarba a koronázási égszereket, majd kis idő múltán a felső udvarba vitték. Ott egy éjszakán át őrizték, patai hegedű szóval tartotta az urakat, majd reggel Jászberény felé vitték tovább a koronázási égszereket Debrecenbe. Azt gondolom, hogy nem vagyok egyedül azzal, hogy a magyarságnak a Szent Korona jelent annyit, mint az Ó népének a Fridláda. Mondhatjuk azt, hogy a Szent Koronával bombakösség, azon kívül, hogy a Szent Korona országainak egyik községe, kétszeresen is. <kül> Nagy tisztelettel felkérem Szabó István urat, Pestmegyek közgyűlésének elnökét, hogy ezt a szabadtéri kiállítást nyissa meg. Fogármester úr, öldjeim és uraim! Mi magyarok szeretjük a történelmet. Szeretjük tudni azt, hogy mi is történt velünk, hogy történt. Szeretjük tudni a jót, hogy azt, hogy műveltük, és szeretjük tudni a rosszat is, hiszen abból lehet tanulni, hogy hogy kell elkerülnünk a bajt. Ahogy a polgármester úr mondta, a történelem nekünk egy tanítómester. Ott van a könyveinkben, ott van a lelkünkben, mert tudjuk, hogy mi a dologunk. A magyar királyság aranyhullóta, óta, egy különleges történelmi szituációt teremtett. Hiszen a Szent Koronát tette meg a legfő hatalmi eszközét. Nem a király. A Szent Koronát. És a Szent Korona volt az, amely a tagjaivá tette a nemzetet. Mint ahogy az emberi testnek vannak tagjai, és úgy egész a Szent Kronák is voltak tagjai, és vannak tagjai. Úgy ilyen módon e, vonta a maga e, hatókörébe a köznemességet, amely aztán a következő 700 évben megtartotta a nemzetet. Az Egyházat, közösségeket, sőt, a reformáció alkalmával eh, idejött eszmékkel eh, a, azokat az embereket is. Amikor eh, Magyarországot megszállták, három része szakadtunk, akkor is ő volt a Szent Korona, és tartotta meg az eszmét tagjai keresztül. És alapvetően mi is tagjai vagyunk ennek a szent Ha Habár nem került vissza még ahhoz a, a, a, a státuszhoz, amit egyébként megérdemelne, de a mondta, hogy a, a, a víz szalad, de a kő marad. A kő marad. Ez is helyre fog kerülni. Amikor először találkoztam Kelekes Zsulával, és bemutatta nekem ezt a makettet, akkor még csak a terveit, hogy hogy is fog ezt kinézni, és mi is ez belőle, én rögtön azt mondtam, hogy nagyszerű, hogy te ezt Széklődvárhelyen megcsináltad, de ide lehozni Magyarországra, ide Pest megyébe, hogy a mi közösségeink is lássák hogy részévé váljanak ennek az eszmének, mert csak így lehet részévé válni, hogyha megtapasztaljuk. Óriási kutatás van mögötte, tehát a művész úr elképesztő munkát tette ebbe a dologban. és el lehet olvasni, körbe lehet menni, megismerni. Én majd alkalmasint, most készül egy új korona, E, hogy mondom neki, hogy pótolja ezt a hiátóst a e, dátum mellől, hogy gombán is ott volt e, a korona, meg ezek szerint Jászberényben is, de nekünk gomba fontos. Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, Westergál Miklós vagyok, és e, ugyebár a véletlenek nincsenek, a múlt héten polgármesteről úrat fölhívtam, és ő mondta, hogy hát véletlenül éppen most fog a Szent Korona Makettit kiállítással kerülni, és tavaly elindult egy kezdeményezés Ipoly Balogról, akkor szintén járt a Szent Korona valamikor, hogy az egész Kárpát-menencében kellene létrehozni a Szent Korona baráti köröket. Tehát olyan közösségeket, akik a Szent Korona szellemiségében élnek, gondolkodnak, és adnák tovább. Elnök úrnak két üzenete is volt ehhez, mielőtt még én mondtam volna, először is a közösségek, másodszor meg a Szent Korona kerüljön vissza, oda, ahol való, az pedig ott van. Tehát most itt a kulturális műsor után, illetve hoztunk két koronamásolatot is itt az előtérben, majd meg lehet tekinteni. Aztán a kulturális műsor után, aki úgy gondolja, hogy erről szeretne egy kicsit többet tudni, az maradjon még itt, és akkor kicsit beszélni fogunk erről, mi is a Szent Korona, mi is az, amit úgy minimálisan tudni kell a Szent Koronáról, és erről a baráti körökről. Szeretnénk, ha minél több ember tudna róla, ugyanis már sok ember tud a Szent Koronáról, de egymáshol nem tudnak. Tehát ilyen közösségeket kellene létrehozni, és úgy érzem, hogy sokkal nagyobb erőt tudnak kapni maga a Szent Korona is, ha egyre több ember ismerni. Sajnos erről 70 éve nem beszélnek és nem tanítanak egy szót sem. Tehát, sok szeretettel várok mindenkit a kulturális műsor után egy kis beszélgetésre. Köszönöm szépen! Jó estét, kívánok, Köszöntöm Önöket! A Magyar Kultúra Napját ünnepeljük. A Magyar Kultúra Napját, amelynek a ünnepé a Hindusz születéséhez kötjük. A Himus nagyjából pontosan, nem pontosan 200 évvel ezelőtt fejezte be Kölcsei, bár ő nem, egészen biztos vagyok benne, hogy ő nem nemzeti himnusz alkotott, hanem egy hindust írt. A hindusz egy e, irodalmi, egy versenési műfaj, különösen annak idején a bölögöknél, vagy később a keresztény e, imádságoknál volt elterjedt e, műfaj. Szóval a megírta ezt a hindust, amely, amelyet aztán el kell, hogy az az megbeszéljenek zenésített meg, és ez a himnusz, ez Magyarországon, a magyar nemzet, a magyar emberek körében közmegegyezés alapjának nemzeti fóházunk, a nemzeti imánsága, és hát a nemzeti himnuszunkba. És nagyon érdekes egyébként ennek a versenek az erősségére, hogy szó szerint közmegegyezés alapján, hiszen nagyon sokáig a magyarságnak nem volt himnusza. A monarchia alatt, Monarchia ideje alatt az osztrák császári indusz játszották, illetve a magyar közösségekben a reformátusok, a reformátusok fő imádságát, induszát, a katolikusok, a katolikus énekelték. Az állami ünnepeken pedig az állami jellegű ünnepségeken pedig az osztrák császári indusz, és hogyha külön hangsúlyozni akarták, hogy ennek magyar vonatkozása van, akkor a Rákóczi induló. Csendületet fel. Az 1800-as évek második felében volt egy törekvés arra, hogy az osztrák hinduszt azt magyar szöveggel meghonosítsák, de ezt nem magyar nemzet természetszerű ishez, hiszen a, e, a aradi vértanúk kivégzésekor minden egyes vértanúkkal, halálakor eljátszották az osztrák császári hinduszt. természetes volt az ellenállás. És hát valószínűleg ez is magával hozta azt, hogy ez is azt okozta, hogy 1967-ben a kiegyezéskor, amikor a császár Magyarországra jött tárgyalni, amikor a zenekar rázemdített az osztrák himnuszra, akkor a jelenlévő magyarok egyébként már akkor a költségféle himnuszkének vették, tehát az emlékek szerint el is nyomták a zenekar hangját. 1903-ban volt az első olyan alkalom, amikor törvénybe szerették volna iktatni, mint nemzeti jelképet a hindust. Ezt az akkori országülés ugyan elfogadta, de Császár, Ferenc József nem írta alá a törvényt, így továbbra sem lett hivatalosan nemzeti hinduszunk. És bár 16-ban, 4. Károly megkoronázásakor először és utoljára magyar királytal a magyar himnusz hangjai mellett kormáztak meg. A himnusz élt és él az emberekben, és bár Rákosinak volt szándéka arra, hogy kiírat egy új hindus, ahogy ő fogalmazott egy korszerű hindus fel is kért költőket, illetve zeneszerzőket arra, hogy ezt alkossák meg, de becsülettükre és a Magyar Nemzet becsületükre legyen mondva, ők ezt különböző okokkal de megtagadták. És hát nagyon érdekes, hogy a himnusz végül is, eh, 1989-ben, tehát nem olyan régen, eh, 1989-ben a magyar köztárság kikiáltását követően az alkotmány elfogadásakor, kor, az alkotmányba, mint a magyar nemzet jelképe. Szóval ez a himnusz a mi kultúranapi eh, ünnepségünk apropója, hogy kerültetek gombára? Hát gombára úgy kerültünk, hogy tavaly elindult egy kezdeményezés Ipoly Balogról, hogy Szent Korona baráti köröket kellene létrehozni, szerte a Kárpát-medencében minden településen. Hát erre felújunktam, ugyanis hát én nekem már nagyon régóta nagyon nagy szívügyem a Szent Korona, és én is ilyesmiken mindig próbáltam, de nem mertem a léptékbe belefogni, és mondtam, hogy természetesen szeretnék segíteni, és akkor ez most már az idén úgy néz ki, hogy el is indul, és két héttel ezelőtt Veresegyházán volt az első ilyen rendezvényünk, Szent Korona másolatok találkozója, és utána beszélgetés arról, hogy az Ipoly Balogról jött az Ottani Korona is, egy gyönyörű szentmise volt, és hát utána beszélgetés a Szent Koronáról, és a baráti köröknek a létrehozásáról, és akkor gondolkodtam, hogy ki van olyan ismerősöm, aki tudom, hogy ilyen beállítottságú. Hát hála Isten itt a gombai polgármester úr, az pontosan tudom, hogy nagyon Szent Korona hívő ember, és e, kikerestem a telefonját, fölhívtam, de mondta hogy Miklós, éppen téged kerestelek, éppen ő azt akartam kikeresni a telefonszámodat, mert hogy itt pedig a, hát a Szent Korona na, óriás maket lesz fölállítva. Hú hát mondom, pont ilyen ügybe kerestelek, na és akkor mondom, esetleg, ha tudnánk valamiben betársulni, és persze, és akkor megbeszéltük azt, hogy akkor így felleszavatva az óriás maket, utána a kulturális műsor, és a műsor után pedig egy előadást tartunk arról, hogy mit is kellene tudni a Szent Koronáról, meg az hogy ilyen baráti köröknek a létrehozását kezdeményezzük, és hát erre szoktam mondani, hogy a véletlenek, Hát véletlenek, ugye, bár nincsenek, isteni gondviselés van. Tehát az isteni gondviselés a jó úgy mellett egész biztosan, hogy itt benne áll, és segíti, úgyhogy hát tulajdonképpen így kerültünk most ide gombára. És mit kell tudni a Szent Koronára röviden, így címszavakban? Röviden? <gül> <gül> Hú, erről négy órát szoktam beszélni, tehát ez nagyon nehéz röviden. Na megpróbálom. Tehát a Szent Korona teljesen más típusú korona, mint a világ összes ismert koronája. Tehát beavató korona, ami azt jelenti, hogy a koronázáskor a beavatandó személy közvetlen isteni behatás alá kerül, tehát beavatódik a természet fölötti dolgokba, maradjunk röviden így. Tehát nem véletlenül szent korona, és nem csak hogy szent korona, hanem pontosítva a szakrális korona. A latin kétféleképpen mondja el a szent kifejezést, vagy úgy, hogy szankta, ez azt jelenti, hogy a pápai közbeavatkozással szenté avatnak valamit vagy valakit, vagy pedig szakra, ami azt jelenti, hogy ez nem a pápán múlik, ez önmagában isteni és önmagában szent. Most amióta szentnek nevezik a magyar koronát, soha nem írták másképp, mint Hungária szakra korona. Tehát szakrális korona, ami azt jelenti, hogy közvetlen a teremtő jóistenvel áll, áll a kapcsolatban. Tehát ezt jelenti a szakrális királyság, hogy egy isteni gondviselés által vezettetett királyság, és az egésznek az irányultsága is arról szól, hogy minden tagjának jó legyen élni. És a Szent Korona, tehát egy olyan törvényekből áll a Szent Korona alkotmánya, ha így nevezhetjük, de ezt történeti alkotmánynak, Szent Koronat annak is nevezhetjük, ami egészen másféle alkotmány, mint a jelenleg ismert és használt, úgymond írott kartális alkotmányok. Tehát ez azt jelenti, a Szent Korona alkotmánya, hogy szokási jogokon alapuló alkotmány, tehát valamikor nagyon régen az őseink leültek és leírták, lerögzítették azokat a pontokat, amik kipróbált és bevált törvények, jogok, kötelezettségek voltak és ezt lerögzítették, és attól kezdve ennek a szellemiségében lehetett mindig korszerűsíteni, fejleszteni a korigényeinek megfelelően az alkotmányokat, de olyan nem kerülhetett bele, ami szembefordult azzal, ami kipróbált és bevált. És ez még a királyság előtt, ez a vérszerződés volt az első pontja, és hogy azoknak mondjam, akik itt a kereszténységgel problémájuk van, ez még a Kverlinburgi béke előtt született a vérszerződés, majd ezt, mikor Szent István megalapította a magyar apostoli királyságot, apostoli királyságot, nem véletlenül nevezem így, egyedülálló a Földön, tehát ez is a Szent Koronán keresztül, ő a vérszerződés mindegyik pontját megerősítette és még pontosabbá tette. Most, hogy egy-két alapú dolgokra kitérjek, ma Szent István nagyon sokan félreértik és félreértelmezik, és egy véreskező önkény uralkodónak állítják be. Én mindig azt szoktam mondani, hogy kedves barátom, olvasd el a, a Szent István által írt euh, intelmeket, és gondold végig, hogy egy ilyen dolgot egy véreskező önkény uralkodó le tud-e írni. A legnemesebb erényeket sorolja fel, hogy mi alapján kell az országot, és azt is lenni, hogy mi, a, mi, mitől óvakod, fiam, mert széthullik a birodalmad. A hetedik pontban például leírja a királyi tanács szerepét. Tehát pont megerősíti a vérszerződés első pontját, hogy mindig megosztott hatalomgyakorlás legyen az országban. Örökre az összes utódja nevében lemondott a tejhatalomgyakorlásáról. Hát ettől kezdve nehezen tudom elképzelni egy véreskező önkény önké uralkodónak. Tehát... Az Intel meg volt, ami a sorsfordító és nagy alapvető mű volt ebben az alkotmányban, aztán utána következett 1222-ben, az idén pontosan 800 éve az aranybulla, amiben az akkori nem nemesek, a nemzet írta le azokat a pontokat, látván azt, hogy nyugati országokban hogy veszi át a háttérhatalom az irányítást mindegyik királyság fölött, hogy ez Magyarországon ne történhessen meg, és utána odaálltálták a király, hogy uram király, ezt alá kell írnod. És a király Zoxon nélkül aláírta. Pedig nagyon-nagyon sok mindenben korlátozták a királyi hatalmat. Mert Magyarországon nem a királyé a teljhatalom, hanem magája a Szent Koronái, mint érő, akarattal bíró személy. Maga a teremtő földi képviseletét jelenti a Szent Korona. Tehát ezért tudom azt mondani, hogy egészen más, mint amiről ma tanítanak. Tehát a, a hűség a legnemesebb erény volt valaha, most is annak kellene lennie, tehát a hűség Magyarországon nem a, az uralkodónak járt, mint, mint az összes nyugati királyságba, hanem annak, aki az uralkodó fölött helyezkedett el hatalmilag, a Szent Koronának. Tehát hűség a Szent Koronának, azon keresztül Istennek járt. Ha a király szembefordult az ország érdekeivel, a Szent Korona érdekeivel, az ugyanazt jelenti, akkor a nemzetőt félreteette. Luxemburgi Zsigmondot hat hónapra börtönbe zárták, mert önkényuralmat próbált gyakorolni és amikor kiengedték a börtönből, akkor köszönő okleveleket írt mindenkinek, aki őtet börtönbe zárta, és birtokokat adományozott neki, mert ők bebizonyították a hűségüket a Szent Koronához akkor, amikor ő szembefordult a Szent Korona érdekeivel. Hát ettől nemesebb oklevelet nem hiszem, hogy valaki ki tudna találni. Tehát a hűség a koronának járt, mint személynek, aki a hatalom csúcsán volt. Nagyon röviden a Szent Korona, arról szól a Szent Korona alkotmánya, hogy megosztott hatalomgyakorlás, tehát a teljes hatalom, a szuverenitás a Szent Koronájé, mint élő akarattal bíró személyiség, megosztja a hatalmát a király a fő, és a nemzet a tagok között. És egyik oldal sem hozhat új, tör, új törvényt, hogy a másik oldal ezt ne fogadja el. Tehát ez a megoszt, valósan megosztott hatalomgyakorlás az egyetlen olyan hatalmi mód, ahol a diktatúra nem tudja átvenni a szerepet. Nem véletlenül nem tanítanak nekünk ma erről. Akkor minden tulajdon a szent koronái. Tehát Magyarországon az őseinket nem föl tulajdonosnak, hanem föl birtokosnak nevezték. Kettő között nagyon nagy a különbség. Ugyanis a birtokos azt tudja, hogy ez nem az övé, ő ezt az, utódait, vagy az elődeitől kapta és az utódainak fogja továbbadni. Nem teheti tönkre, nem adhatja el, nem semmisítheti meg. Tehát ez egy nemességet adott az embereknek, viszont a tulajdonjog az azt jelenti, hogy a tiéd is azt csinálsz valamit akarsz, eladhatod, tönkreteheted, tehát ez mindenkiben az egót, a gőgöt, az uralmi vágyat erősíti, még a birtokjog a közösségi rendszert tartja érvényben. Tehát Magyarországon csak birtokjog volt a tulajdonos, maga a szent korona. Tehát a szent koronái az teljes ország területe, kincsei, mindene. És ő csak az ország jólétében, tehát jólétéért tesz. Tehát minden, tehát itt ugyanaz, ami a vérszerzőrizsbe is benne volt, olyan, amit közösen szereztek, mindenkinek része legyen abban. Na itt a szent korona volt az, ami a, ami a közösséget képviselte, és minden egyes tagjának a jólétét biztosította. A jogok és kötelezettségek aránya, ez azt jelenti, hogy ha valaki teljesíti a kötelezettségeit, akkor teljes értékű jogai vannak. Ha valaki túl teljesíti ezt a kötelezettséget, az többletjogokat kap. Valamikor ez volt a nemesség. Ha valaki viszont nem teljesíti a kötelezettségeit, akkor annak arányában csökkentik a jogait is. Tehát ma mindenkinek egyformák a jogai, sőt, talán azt is nyugodtan kijelentettem, hogy van akinek csak jogai vannak, van akinek meg csak kötelezettségei vannak ezt nevezik ma demokráciának. Tehát a nemességnek sokkal több kötelezettsége volt, joga is több volt és kötelezettsége is, mint egy jobbánynak például. Tehát ezért volt akkor is arányban, hogyha ezt ma nem, nem így tanítják nekünk, és, de ez akkor, tehát ez így arányban volt. Én úgy érzem, sokkal igazságosabb így a jogrend, mint a jelenlegi. Az ellenállás joga, ez azt jelenti, hogyha valaki tehát egy uralkodó fordul az ország érdekeivel vagy szent korona érdekeivel, akkor minden tagjának nem csak joga, hanem kötelessége a hűtlenség szégyen vallása nélkül e, e, ellentmondani és ellenállni. Egyetlen alkotmányról nem tudok, ahol ez benne szerepelne. E, a parlamenti Fősőház, aminek az a feladata, e, hogy az alsóház által hozott törvényeket jelen a ők saját maguk fogadják el azt, amit amit benyújtanak, megszavazzák, törvényerőre emelik. Én ezt nem tudom demokratikus dolognak nevezni. Tehát a Szent Korona jogrendjében ez úgy működik, hogy az alsóházban vannak a képviselők, akik törvényjavaslatokat vitáznak, meg is törvényjavaslatokat alkotnak. Hát jelenleg messze nem az történik. Nem ők fogadják el a saját törvényeiket, hanem benyújtják a Fősőház részére, elbírálásra. A Fősőházban semmilyen pártérdek vagy háttérhatalmi érdek nem szerepel, csak a Szent Korona érdekei. Tehát az egész ország lefedi minden érdekeltséget a parlamenti Fősőház, és ha ott egyetlen ember is valamit azt mondja, hogy nem, emberek, ott, ott valami kiskaput fog ez a törvény nyitni, az nem jó. Akkor pontos indoklással visszaküldik, vagy ha súlyos ez a törvényszegés, akkor megnézik, hogy ki ezt be, és ezért felel, hogy szembefordul a Szent Korona érdekeivel. Ezért nincs nekünk ma a parlamenti főső vázónk. És hol kezdődik a Szent Korona története? Hmm, na ez nagyon nehéz kérdés. Ugyanis ebben nagyon nincs egyetértés. Bocsánat, még egy témára hadd térjek vissza röviden, hogy akkor teljes legyen ez az a, a, a kép. Tehát a jogfolytonosság helyreállítását szeretném még gyorsan elmondani. A jogfolytonosság arról szól, hogy amíg a Szent Korona gyakorolni tudja a teljhatalmát addig törvényes a hatalomgyakorlás. Tehát megosztott hatalomgyakorlás, ez a, ez a kulcsa mindennek. Ha valamilyen oknál fogva ez a megosztott hatalomgyakorlás nem tud működni, akkor megszakad ideiglenesen, hangsúlyozom csak ideiglenesen a jogfolytonosság. És az addig tart ad a törvénytelen állapot, amíg újra helyre nem tudják állítani, tehát meg nem szűnik az előidéző, megszakadást előidéző ok, akkor utána helyreállítják a jogfolytonosságot úgy, hogy a, vissza kell menni tő, jogilag az utolsó érvényes napig, és a közte hozott törvényeket egy lendülettel kidobják az ablakon. Törvényszegési jogot nem alapoz. Tehát törvénytelen időben hozott törvények nem lehetnek érvényben. És, és utána egy alkotmányozó nemzetgyűlés elkezdi megvizsgálni ezeket a törvényeket, ha megfelel valamelyik a Szent Korona jogrendjének, akkor természetesen maradhat, de minden, ami ellentétes, azt kigerebjézik belőle. És, attól kezdve újra a Szent Korona jogrendjének megfelelő új törvényeket lehessen hozni, ezt ellenőrzi a parlamenti felsőház, majd egy koronatanács, majd maga a király. Tehát tulajdonképpen a Szent Korona alkotmánya egy olyan tökéletesen önvédő rendszer, amiben nem lehet úgy belépni, hogy ne lógjon ki a lóláb. Tehát a világ rettenetesen fél ettől az alkotmánytól, tehát már mint legalábbis azok, akik a másik oldalán állnak, mert pontosan tudják, hogyha Magyarországon helyre tudnánk állítani ezt a jogfolytonosságot, tehát vissza tudunk menni és újra érvénybe helyezzük, és csak a Szent Korona jogrend szerint fejlődik rugalmasan a korigényének megfelelően az alkotmány, akkor rövid időn belül erre mindenki fel fog figyelni, és jelen pillanatban sajnos, egy csúnya szót kell kimondanom, a nemzet halál rémével nézhe szemben minden európai ország. Tehát ez azt jelenti, hogy eltűnik a nyelve, a hagyománya, a kultúrája, a vallása, minden, ami az adott nemzethez kapcsolódik, tehát egy egyenkocsv azt szeretnének létrehozni. Na most a Szent Korona az, ami mindig mindenkinek megadja ugyanazt a jogot. Tehát nem véletlenül a legszínesebb országnak tartották a gárpát medencé szét a Szent Korona országát, ugyanis minden nemzetiség megőrizhette a saját hagyományait, vallását, kultúráját, stb., és szabadon gyakorolhatta. Nézzük meg a nyugati országokat, hogy nincsenek nemzetiségek. Nem azért, mert nem voltak, hanem azzal, mert erőszakkal beolvasztották őket. Tehát a Szent Korona minden tagja egyenlő jogokat bír és szabad. Na most, ha erre fölfigyelnek, akkor nagyon időn belül minden más ország is tagja szeretne lenni a Szent Koronának, és éppen ettől fél a másik oldal, és a Szent Koronán keresztül mindenki tagja a teremtő jóisteni gondviselésnek. Én mi ezt szeretnénk, hogy ezt egyre több ember ismerje meg, értse meg, és éppen ezért szeretnénk ezeket a baráti köröket létrehozni, minden településen. Pár ember, aki ismeri már ezeket a gondolatokat, ugyanis már azért sok ember hallott róla, csak el vannak szigetelve egymástól, tehát nem ismerik egymás, hogy ő is tudja. Na most, hogyha elindul egy ilyen kezdeményezés, és leülnek, beszélgetnek, és a közösségnek az erejét megérzik, hogy mennyit, mit, szere, mit, jár, mit számít az, hogyha együtt gondolkodunk, és bármekkora bajon van, biztos, hogy egy közösségben lesz valakinek ötlete, hogy hát próbáld meg így. Tehát ez, ez lenne egy, egy kulcs szerepe és mai nap is erről szeretnénk majd még beszélgetni. És hogyan lehetne ezzel a fiatalokat megszólítani? Bocsánat, úgy látom, hogy itt is idősebb korosztány az, aki részt vesz ezen az eseményen. Sajnos a fiatal korosztály nagyon le van mérkezve a technikai dolgokkal. Tehát az ellenségeink pontosan tudják, hogy hogyan tudnák, tudják valakinek a tudatát lerabolni. Tehát kisajátítani. A televízió, tehát a nevében benne van, hogy miről szól. Tehát gyakorlatilag pszichológusok osztják azt, hogy hogyan kell úgy letompítani az embereknek az érdeklődését, hogy ne érdekelje őket. Mindenféle Bocsánat, de ez egy különleges tárgy, egy szakrális tárgy, amiben van misztika, tehát a fiatalokat megérdekli, mert a tévének ilyen szempontból az a haszna, hogy a misztikában meg hisznek a fiatalok, tehát így ezen az úton esetleg. Vagy... Hát ennek nagyon örülök, hogy ez így, így van, és így is legyen. Tehát mi szeretnénk mindenkit megszólítani, mert sokan érzik már, hogy valahogy nem jó irányba haladunk, csak nem látják, hogy hogy lehet ebből kitörni. Tehát mi az az út, ami kivezet. És az őseink alkotmánya egy olyan tökéletes út, ami, amit azért hagytak ránk, hogy ezen kellene járnunk. Sajnos ma fogalmainkat besározzák, be kiforgatják, és hogyha az ember a saját fogalmait nem ismeri, akkor nagyon könnyű tévútra vezetni. Tehát mi azt szeretnénk, hogy mindenkit meg lehessen szólítani, a fiatalokat is, az időseket is, és főleg a fiatalokat természetesen át előttük áll a jövő, előttük áll az életük, és nagyon nem mindegy, hogy milyen minőségű életet fognak leélni. Tehát a mai rendszer belekényszeríti őket a, a fogyasztói társadalomba, és a pénzt helyezik az Isten helyébe. Tehát azt mondják, ha van pénzed, akkor mindent megszerezhetsz. Ez csak nevetséges. Már csak egy, egy nagyon rövid ideig elégíti ki az embert, aztán még nagyobbra van szükség, és egyszer csak átlép egy olyan útra, ami már nem biztos, hogy neki kellene, hogy ez, ő, ezt ő, ő tegye. Tehát ha ezt az értékrendet, amit itt kicsit nem annyira röviden, bocsánat, de amit, amit röviden megpróbáltam elmondani, ha ezt több ember megismeri és megérti, akkor elindul mindenki ezen az úton. Én egyetlen megoldást tudok erre, az, hogy ismertetni, tehát ez, ezt az a gondolatmenetet minél szélesebb körben megismertetni, és egy baráti körben, ahol erről tudnak beszélgetni, egyeztetni egymással, az az azonos értékrend óriási összetartó erőt jelentene. És mi nagyon szeretnénk, hogy a fiatalok, mert még egyszer mondom, ő előttük áll az élet, tehát őnekik nagyon nem mindegy, hogy mi a jövő. Tehát, hogyha ők ezt megértsék, és egyre többen ez az ügy mellé állnának, minél többen ismertetik, annál többen fogják meg, tehát egy hatványozottan növekvő dolog lenne. És amikor eljutunk egyszer addig a szintig, én szerintem az ország egyharmada, ha tudná, hogy mi a Szent Kornatan, akkor, akkor egyszer azt lehetne mondani, hogy jó, akkor most keresünk egy olyan valakit, aki ezt a parlamentbe is létre fogja hozni, és arra fogunk szavazni, aki elkötelezi magát, hogy a parlamentben helyreállítja a jogfolytonosságot, és visszavezeti az országot arra az útra, amit az őseink ránk hagytak. Hát ennek most még az első lépéseit tesszük, de nagyon remélem, hogy ez, ez így sikerülni fog. Én még egyszer az, abban látom a jövőt, hogy az ismereteket továbbadni minél szélesebb körbe. És hogy kezdődött akkor a Szent Korona története, ha már az alapokról. Jaj, is bocsánat, igen. Lesz, elnézést elkalandoztam. Hát most én csak más kutatóknak az eredményeire tudok hivatkozni. Csomor Lajos például egy nagyon szép könyvet írt erről. Tehát maga a Szent Korona... A szakrális királyság az, az nem Szent Istvántól indult. Tehát ma azt mondják, hogy az első királyunk Szent István óriási tévedés. A harmadik első királyunk volt. Ugyanis az első királyunk Nimród volt, a mi ősapánk, aki, aki szintén szakrális birodalmat hozott létre. Ezt még az ellenségeink is elismerik. Tehát mi ennek a leszármazottai vagyunk. Tehát mi nem a káinábel vagy Romulus Rémus leszármazottai vagyunk, hanem Hunor Magornak a leszármazottjai. Na és ezért egészen más egy magyar lelkület, mint más nem népeknek a lelkülete. Tehát eh, aztán a, az, aki valóban megmutatta, hogy mi a szakrális királyságnak a lényege, az meg Attila volt. Attila összefogta a testvérnépeket, és Kínától Rómáig minden rabszolgatotortó társadalmat levert, de nem fosztotta ki őket. Na, és innen indul a lényeg, tehát Attila leverte Bizáncot, és nem fosztotta ki. Leverte a rabszolgatartó római társadalmat, tehát gyakorlatilag ő vetett véget a római 400 éves rémuralmának, oda ment Róma falai elé, és nem fosztotta ki a világ leggazdagabb városát, nem koronáztatta meg magát császárnak. Na, ezt nem tudják az ellenségei nekünk megbocsájtani mert jelen pillanatban minden győztes kihasználja az ő győzelmét. Trianonban nem voltunk vesztesek, és nézzük meg, mit csinál, mit műveltek velünk. Tehát ennyire félnek a szakrális királyságtól. Tehát én nyugodtan kimerem jelenteni, hogy Trianont azért hozták létre, illetve magát az első világháborút, hogy az apostoli királyságot eltöröljék a földszínéről, és nem bírják. És üzenem nekik, hogy nem fogják bírni, mert nekünk is van egy bizonyos küldetésünk, és azt nekünk végre kell majajtani, nekünk vagy az utódainknak. Tehát visszatérve tilához, tehát nem az, a szakrális királyságnak a lényege nem az, hogy kifosszam, és gyarmatosítsak, és a genetikámat ráerőltessem a másik népre, stb., hanem, hogy fölemelni a gyengét magamhoz, vagy esetleg magam fölé. Tehát ez lenne az, ami a magyarságnak a feladata és küldetése lenne. Ennek a segítségére kaptuk az apostoli Szent Koronát, hogy a korona mikor, tehát például egy valami biztos, a rajta szereplő két orvos szent, élőlétező testvér ikerpár volt, Kozma és Damján, és a 300-as évek elején éltek és gyógyítottak. Tehát az elé semmiképpen nem lehet a Szent Korona készítését helyezni. Most felmerül a kérdés, hogy vajon Attillának a fején lehetette a Szent Korona. Sajnos bizonyíték nincs rá, de egészen biztosan, ha szakrális és ütett királynak nevezték akkor is. Tehát valamivel királyá koronázták, és egész biztos, hogy ezzel, hiszen isteni küldetést hajtott végre. Tehát van egy római, varsói krónika, bocsánat, varsói krónika, ami leírta azt, hogy mi is történt a Attilának róma falai előtt. Tehát előtte este megjelent neki a hírhozó angyal, hát az a Gábriel, aki azt mondta, hogy Jézus üzenetét hozom, ne menj ha erre a városra, mert itt nyugszanak a apostolaim csontjai. És hogyha ezt megteszed, akkor az egyik utódod, az én egyik utódomtól meg fogja kapni az örökös égi koronát. Nem magyarok írták le ezt. Na most Attila nem ment be Rómába, hanem megfordult, tehát Leo, Róma püspöke kiment elé könyörögni, hogy ne fosszak ne ki a várost, és első Leo, Róma pápa, Római pápa ment vissza a falak közé. Mi történt lehetett ezen a megbeszélésem? De jó lenne tudni. Tehát tulajdonképpen ez az üzenet határozta meg, nem tudták, hogy Péter és Pál apostol csontjai mondta, hol vannak. Tehát ez az üzenet, Jézus üzenet határozta meg, hogy az apostolai mit nyugszanak, és ezért lett Róma a kereszténységnek a központja. Tehát, tehát még egyszer mondom, én úgy gondolom, hogy Attila fején biztosan a Szent Korona lehetett, mert isteni kapcsolat, tehát a szakrális királyságnak az isteni kapcsolatot, tehát csak így elképzelhető. Tehát a Szixtuszi kápolnában a festmény is azt mutatja, hogy egyedül csak Attila látja azt a két angyalt, aki úgymond ő, ő, ő, ő vagy őrzi, vagy védi Rómát, más nem látta. Tehát a, az Isteni jel, eh, hu, nagyon sok mindent szeretnék egyszer elmondani, de ez biztos nem fog sikerülni. Tehát én úgy gondolom, hogy Attilának a fején volt a Szent Korona, sajnos bizonyítani jelenleg nem találtunk rá bizonyítékot, és utána, az is egy nagyon érdekes történet, még hogy hogy került Istvánhoz. Tehát egy sziget István nevezetű magyar pap, aki Áhenben, Németországban szolgált, ő a kapott az elődeitől egy füzetet, amiben le volt ez írva, hogy tehát a magyarok a kalandozásokkal nem fosztogatni jártak, hanem az avarkincseket szerezték vissza, amit valamikor elraboltak tőlük, és valószínűleg az között volt a Szent Korona is, ugyanis állítólag abból a hadjáratból hazatérve koronázták meg a nagy, az első német császárt, ugyebár, és ezzel a koronával a fején volt eltemetve az Áhené altemplomban. És mikor István kerestette ezt a koronát, akkor ő... A harmadik Ottóval, a német császárral együtt nevelkedtek a Bajor udvarba, és Ottó ment le az Áhányi és ő vette le Nagy Károlynak a fejéről, mert a fején a koronával volt eltemetve. És odatta, és ez egy nagyon érdekes dolog, a valamikori mesterének, akit abban az időben úgy hívtak, hogy II. pápa. Tehát a pápa nevelte fel Ottót, és hogyha együtt nevelkedtek, akkor Istvánt is. És pontosan tudta a Róma, mi császár, hogyha ő adja a koronát a magyaroknak, az azt jelenti, hogy vazalus állam, tehát alatvaló állam már válik, de viszont a pápán keresztül jön a korona, akkor az önálló független királyságot jelent. Tehát azt mondják, hogy beavató korona a szent korona. Tehát, hogyha akinek a fejére kerül, annak is beavatottnak kell lenni. És most a, említettet, hogy a német császárnak volt a fején. Tehát nem okozhatott ez neki komolyabb elme problémákat esetleg? De valószínűleg, ugyanis a beavató koronához fel kell készülnie. Tehát az apu, a, a szakrális királyainkat a pálos rendi szerzetesek nevelték és tanították. És hát a pálosrend egyetlen magyar alapítású szerzetesrende. Gyakorlatilag az ősi tártosok a pálos renden keresztül folytatták tovább azt az isteni tevékenységüket. Tehát, hát ugye bár Károly biztos, hogy nem volt így felkészítve, Biztos, hogy ez komoly problémát jelent. Egyébként az utóbbi időkben is volt ilyen, tehát például, amikor Pajtás Ernő ezredes a korona mentette a koronát a II. világháború végén, és végigis Ausztriában átadta az amerikai hadseregnek, akkor állítólag több amerikai katonatiszta fehéretette a Szent Koronát, egy éven belül mind megőrült vagy meghalt. Tehát a Szent Korona az nem országló korona, amit bárki föltehet a fejére. A szent beavató korona, ami isteni közbenjárást, és hogyha arra valaki nincs főkészítve, az valószínűleg igen-igen komoly problémákat okoz neki. Ezt egyszer látta, ugye? Egy, egy, egy király egyszer találkozott magával a koronával. De ti most itt másolatokat mutattok be, hogy ez hogy is fér össze. Igen, tehát az, a, a beavató koronával csak egyszer találkozik a király. A koronázása akkor nagyon szigorú előírásokat követve, e, e, Elméletileg van egy ilyen törvény, hogy a Szent Koronát nem szabad másolni. Ebben is tisztában vagyok, tudom, de viszont annyira fontos lenne az, hogy az embereket közelebb hozni hozzá, hogy például az Ónodi Krisztián barátom, mondta, hogy iskolákba bevitt a koronamásolatot, ami egyharmados egy kicsinyített másolat, tehát nagyon erősen eltérő az igazitól, de hát a képek és a maga a formája ugyanazt mutatja, és azt mondja, hogy teljesen el volt csodálkozva, hogy milyen hatása volt a gyerekekre. Tehát én úgy gondolom, hogy tehát ma lehet ilyen szentkoron a kicsinyített másolatot beszerezni. Na most én is, nekem is van egy ilyen másolatom és minden könyvbe úgy mutatom be, hogy előttem az asztal közepén ott van a korona kicsinyített másolata, és valami egészen különleges érzés azt mondani, hogy és minden tulajdonjog a Szent Koronái. Minden hatalom a Szent Koronái. Tehát ez meg önmagában a látvány, és nagyon sokan a lakásukban, tehát a nappalinak a kiemelt pontján megvilágítva. Tehát egyszerűen ránéz az ember, és valami még egy másolatból is én szerintem olyan erős ugárzik, ami, ami nagyon jó lenne, ha sok ember érezné. Tehát én, az, én úgy gondolom, hogy nagyon jó az, hogyha több embernek is van ilyen korona másolata, mert, mert ez biztos, hogy megerősíti őt lelkileg. Tehát a Szent Korona nem csak úgy működik, hogyha fejjére teszik valakinek. Nagyon sokan mondták, hogy bementek a parlamentbe a koronálé, és egyszerűen érezték azt, a, azt az erőt, azt a, azt, a, azt a kisugárzást, ami a Szent Korona... Mikor az amerikaiak visszaadták, akkor abban a ládában, amit, amiben szállították, az volt ráírva, hogy ismeretlen eredetű sugárzó tárgy. Tehát az aurája mérhető a koronának. Tehát többet nem tudok mit mondani, hogy, hogy miért élő, mert aurája van, tehát energiamezője van. És a visegrádi másolatot is van egy egyselvileg. Vannak akik, tehát a másolatokban is átérzik ezt az energiát, hát ez nem minden embernél működik. Van, akinél érzékenyebb az ilyen spirituális dolgokra, annál biztosabban, jobban, van, akinél nem működik. Ez, ez minden egyéni kérdés. De önmagában nekem a látvány az, ami már emeli a lelkemet, amikor csak a Szent Koronát meglátom. Mert főleg, ha ismeri is még valaki azt, hogy ez mit is jelent, akkor az a kettő együtt csak jót tud létrehozni. Köszönöm szépen a beszélgetést. Én nagyon szépen köszönöm. viszlát.